Αγαπητοί μου συμπολίτες, γιορτάζουμε ένα αλλιώτικο Πάσχα. Κάτω από τον ίδιο ανοιξιάτικο ήλιο, δίχως όμως τι εκκλησίες μας, τους φίλους μας και τα πατροπαράδοτα έθιμά μας. Φέτος, η Εβδομάδα των Παθών κράτησε περισσότερο από 50 μέρες. Αλλά η Ανάσταση φωτίζει πλέον τον δρόμο και τη χαρμόσυνε έξοδο από την καταιγίδα της πανδημίας. Με πειθαρχία και αλληλεγγύη, αποκρούσαμε τα πρώτα κύματα. Τη δημόσια κύματα. Και μένοντας στον ίδιο δρόμο, σύντομα θα ξεκινήσουμε τη σταδιακή μετάβαση σε μια νέα εποχή, στην οποία πολλά θα έχουν αλλάξει. Φρεινούμε για τις ζωές που χάσαμε τον κορονοϊό και ευνομονούμε εκείνους που συνεχίζουν τη μάχη εναντίον του, με πρώτους τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του Εθνικού Συστήματος υγεία αλλά και όσους εργάζονται ακόμα και σήμερα, ανήμερα του Πάσχα, για να μένουμε όλοι ασφαλείς. Συμπολίτε μου, ο ιό μα κράτησε στο σπίτι. Μα έκανε όμω να ξαναγνωριστούμε με τον εαυτό μα και με τη σημασία των πραγμάτων. Αν σκεφτούμε πόσα μικρά μα χώρισαν άλλοτε από το διπλανό μα, είμαι σίγουρο ότι θα μετανιώνουμε για τη στάση μα. Η δοκιμασία αυτή προσέδωσε σε όλου και σε όλα το αληθινό του μέγεθο. Ανέδειξε το υπέρτατο αγαθό τη υγεία, αποδεικνύοντα ότι όσα ζούμε και γευόμαστε δεν είναι αυτονόητα, πω τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και ότι εκτό από οικονομική, η ευημερία έχει και διάσταση κοινωνική. Οι κρίσει πάντα κρίνουν. Έτσι, η υγειονομική περιπέτεια επανέφερε στο προσκήνιο την ουσία τη πολιτική, την ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα τη πολιτείας, τη συστράτευση τη ευθύνη και πάνω απ' όλα την εμπιστοσύνη και την αλληλεγγύη μεταξύ μα. Από την πανδημία, λοιπόν, θα βγούμε με ένα καλύτερο κράτο, γιατί οι ανάγκε του τώρα μετατρέπονται σε δράσει για τι αναγκαιότητε του μετά. Θα βγούμε όμω οπλισμένοι και με ισχυρότερου δεσμού ανάμεσα σε κοινωνία και πολιτεία. Αλλήλων, τα βάρη βαστάζεται, όπω καλούσε ο Απόστολο Παύλο. Μπροστά στι οικονομικέ συνέπειε τη γη γενομική λοιπόν, έχουμε το κοινό χρέο να μην αφήσουμε κανένα μόνο. Να μην αφήσουμε κανένα πίσω. Γιατί όλοι στο μεταξύ θα έχουμε γίνει καλύτεροι πολίτε και καλύτεροι άνθρωποι. Το φετινό Πάσχα βιώνουμε με νέα κατάνοξη. Μια άσκηση αναστοχασμού για την απελευθέρωση εκ της δουλειά του αλωτρίου όπως λέει ο ψαλμός. Και θα σα κρύβω ότι και εγώ προχώρησα σε δικέ μου προσωπικές σκέψεις και αναθεωρήσεις. Γιατί ατομική πρόοδος έρχεται μέσα από δοκιμασίες, όταν αναμετρώμαστε με το απρόπτο και αντιπαλεύουμε καταστάσεις που δεν έχουμε ξανασυναντήσει. Το φως τη ανάσταση θα φωτίζει το δρόμο μας, μέχρι η ζωή να επιστρέψει βήμα-βήμα στους κανονικούς συζητήσ Μέχρι τότε, ας μην βάλουμε σε κίνδυνο όσα μας έκαναν παράδειγμα σε ολόκληρο τον κόσμο. Σεβόμαστε τους ειδικού πειθαρχούμε στους κανόνες. Κάνουμε με την αγωνία μας αγώνα. Και μετατρέπουμε τους πρόσκερους περιορισμούς σε φωτεινούς προορισμούς. Γιορτάζουμε το Πάσχα στο σπίτι, αλλά με το βλέμμα στην αναγέννηση που έρχεται. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, σε όλες και σε όλους, χαρά και πάνω όλα. Υπότιτλοι yeah.